Слава Збройним силам України. Вас вітає інформаційний військ снайпер. До вашої уваги, оперативна інформація від Генерального штабу ЗСУ станом від 1 березня по 5 березня 2023 року. 1 березня ворог не припиняв штурмувати Бахмут. Українська авіація задала по російських загарбниках 16 ударів. На окремих ділянках Запорізького та Хрисунського напрямках ворожі війська намагалися створити умови для переходу в наступ. 2 березня ЗСУ відбили понад 170 атак противника на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, а також Шептарському напрямку, де ворог зосереджує основні зусилля та веде активні наступальні дії. 3 березня війська РФ не полишали спроб оточити місто Бахмут. Українська авіація здодава по ворогу 5 ударів, збила ворожий Су-34, а також безпілотник. 4 березня ворог безуспішно намагався оточити Бахмут. Авіація Сил оборони за один день задала по вороту 15 ударів, зокрема по складу із боєприпасами загарбників. 5 березня сили оборони України ліквідували 930 російських загарбників. Загальні втрати ворожих військ станом на 5 березня 2023 року сягають понад 153 тисячі осіб. Слава нашим захисникам. Слава Україні.